nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit Szerdlacsik Miklósnak hívnak mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világgal, világunkkal? csináltam egy-két legkérdezést ebben a kapcsolatban a fentieket megkérdeztem hogy hogy merre meddig de nem árulom el hogy mit mondtak akkor elkezdted elmondani <gül> <gül> a kíváncsiságúra <gül> lehet csak az érdeklődés igen De háborúval kapcsolatban is kérdeztem illetve mondtak információkat jó? tehát lényeg az, hogy érdekes világban élünk, nem? nézzük meg mivel is foglalkozunk, jó? tehát képzéseink vannak a coach azt jelenti hogy ember és amikor egy coach coachingol egyébként egy szakma a kócs amikor coachingol akkor kihozza valakiből a legtöbbet és a legjobbat, illetve a legjobbat és a legtöbbet tehát a világ életemben érdekelt az hogy hogyan működik az ember és hogyan működik az élet gyerekkoromtól érdekelt volna ha lett volna ezzel kapcsolatban információ én nyitott lettem volna rá, se semmilyen információt nem kaptam ezzel kapcsolatban és hát az hogy hogy működik az élet az a 98-as évtől kezdett megnyílni számomra, az hogy hogyan működik az ember az pedig 91-től, 91 éveleitől, 91 év és hát ezen a területen a befogadó képességem hogy hogyan működik az ember meg az élet hát ez gyakorlatilag úgy alakítottam hogy korlátlan legyen miért? mert azt tapasztalom hogy nagyon fontos lenne hogy az ember ismerje az élet és az ember működését és hogy minél többen megismerjék az életnek és az embernek a működését és én arra tettem rá az életemet hogy a bolygón minél többet illetve minél többen megismerjék az élet és az ember működését tehát hogy minél többet beszéljek arról hogy hát hogyan működik az élet és hogyan működik az ember? mert valahogy ez kimaradt a, az emberek oktatásából pedig ez sokkal de sokkal fontosabb lenne mint bármilyen egyéb tudás tehát szó szerint mint bármilyen egyéb tudás és hát ezen túlmenően hogy nagyon fontos lenne ez a tudás még van egy nagyon fontos dolog hogy a bolygón 2035-re aranykornak kell lennie és ugye mit jelent az hogy aranykor? hát hogy az emberek képesek arra hogy szeretetben, békében és boldogságban együttműködve éljenek na most de rengeteg ember ezen a bolygón nem akar és nem is fog akarni szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni ezért ugye itt van egy kis gubanc ebben a kapcsolatban, hogy vannak olyan emberek akik szeretnének békében és boldogságban együttműködve élni és vannak olyanok akik nem szeretnének békében és boldogságban együttműködve élni, bizonyára ti is ugyanezt látjátok hogyha egy kicsit jobban ránéztek az emberekre és ez a bolygó eddig működhetett úgy hogy elfogadott volt az is hogy nem szeretetben és békében és boldogságban együttműködve élnek az emberek, miért? azért hogy az emberek megismerjék a rosszat meg persze a jót is de itt nem a jó a kulcskérdés hanem a rossz a kulcskérdés tehát nem a jót kell az embereknek megismerni hanem nagyon érdekes módon a rosszat kell megismerni miért? hogy ne akarják a rosszat és tudjanak különbséget tenni a, a jó és a rossz között sőt a jó és a rossz különböző fokozatai között is tudjanak különbséget tenni na most gondold végig ha egy ember különbséget tudna tenni a jó és a rossz különböző fokozatai között és ezt hatékonyan tudná alkalmazni ezt a tudást akkor ez egy emberi fejlettség lenne. De hát miért kell egy embernek fejlődni? Vagy miért kellene fejlődni? Tehát a legtöbb ember itt a nyugati társadalomban, tehát nem a bolygón, hanem a nyugati társadalomban azt gondolja, hogy mi azért vagyunk, hogy szaporodjuk bár ezt most már mintha a nyugati társadalom cáfolná azzal hogy a, az emberek egy része aki megtehetné hogy szaporodjon nem szaporodik tehát akkor mintha ez a szaporodás kérdése mert ugye megnézzük hát a növények is szaporodnak állatok is szaporodnak akkor ebből kiindulva ugye sokan azt gondolják hogy az embernek is az a küldetése hogy szaporodjon de ezzel szemben ugye nem mindenki szaporodik és akkor nézzük még ezen kívül mi van hát akkor ha nem szaporodnak az emberek akkor én nem nimmítottam le ha nem szaporodnak akkor hogy minél jobban éljenek, nem? tehát azt gondolják sokan, hogy azért élnek, hogy minél jobban éljenek na most de mit jelenten a minél jobb élés? hát ugye azt jelenti hogy egészségesen éljenek tehát a nyugati társadalomban elég széles, széles körűen elterjedtek a betegségek, nem? tehát a lakosság nem egy pici százaléka, nem egy elég jelentős százaléka valamilyen rendszerességgel betegeskedik sőt ha megnézzük ugye szokták mondani az idősebb emberek hogy hát legyél boldog akkor ha nem úgy kelsz föl hogy valamit fáj <gül> tehát ez, ez ugye azt sugalná hogy ahogy idősödik az ember hát az a törvényszerű hogy hogy betegeskedjen, hát hiszen a fájdalom az egy betegeskedési tünet gyakorlatilag tehát hát az hogy az ember egészséges legyen az ilyen kulcskérdés lenne, nem? hát most gondold végig, ki az aki volt már beteg, valamilyen beteg az életében, tegye már fel a kezét ki nem volt beteg, akkor azt tegyek fel senki nem tette fel a kezét a másodikra tehát mindenki volt beteg, mikor beteg vagy mire törekszik leginkább a figyelmed? a betegségedre, nem? tehát a betegségedre tehát amikor az ember beteg akkor a figyelme az alapvetően a betegségem van nem? na most ez biztos megfigyelte mindenki, hogy leginkább a betegség körül forognak a gondolataid nyilván hogy meggyógyulj, de hát, ha nem vagy beteg nem kell meggyógyulni nem? tehát akkor csak a betegség körül forog, oké? Okay? tehát de miért beteg az ember? azt gondoljuk hogy az egy természetes folyamat? tehát gondold végig a, a megnézzük mit tudom száz embert megkérdezünk a mai világban száz embert, száz emberből legalábbis itt a nyugati társadalomban száz emberből száz el fogja mondani hogy ő már volt beteg tehát gyakorlatilag a száz százalék, de ha megkérdezel százezret akkor itt a nyugati világban százezer fogja mondani hogy már volt beteg tehát bármilyen betegség, de nagyon érdekes hogyha ugyanezt az arányt megnéznéd a növényvilágban a növények több, többsége nem beteg, megnézed az állatvilágban a fajoknál ugyanúgy az állatok tehát egy fajon belül az állatok mm. nagy része nem beteg tehát akkor a betegség az nem természetes dolog mert a természetben a betegség az nem természetes, érted? hát nézd meg ha azt gondolja bárki, főleg akik egészséggel foglalkoznak, hogy a betegség az egy természetes dolog akkor nézze meg a, az egyéb élőlényeket és kiderül, hogy a betegség az nem természetes dolog mert a növények, állatok nagy része, a túlnyomó többsége az nem beteg hanem egészséges világos ez? és csak egy kis százalék a beteg tehát a betegség az nem természetes dolog, akkor az ember miért beteg? mert létrehozod a betegséget oké? Okay? ha te is mondjuk egy majom lennél, nem egy ember akkor sokkal kevesebb betegség érne, a majmokat sokkal kevesebb betegség ér, mint az embereket sokkal kevesebb százaléka beteg a majmoknak, mint mondjuk az embereknek érted? de ugye te nem vagy majom, ezért mondhatnád azt, hogy beteg vagy nem? vagy betegeskedsz, hát éppen most tetőzött vagy valamikor az influenza járvány, nem? ami azt jelenti hogy mit tudom én hány tízezer vagy százezer ember Éppen egy időben beteg volt, influenzás volt, és nyilván megnéznénk, hogy hány egyéb beteg ember van Magyarországon, akinek egyéb betegsége van, lehet, hogy ez a, ez a szám meghaladná a jóval több mint egy milliót. Érted? Tehát mondhatjuk azt, hogy a lakosság egy elég jelentős hányada valamilyen betegséggel küzd. Nem érdekes, hogy az állatoknak csak egy bizonyos kis százaléka, a növényeknek csak egy bizonyos nagyon pici százaléka beteg, az embereknek megnek meg egy jelentős százaléka beteg. Na most akkor nézzük ezt tovább, ezt a kérdést, jó? Miért? Mert mi különbség mondjuk egy állat és egy ember között? mind a kettő test, mondjuk arra hasonlítsuk össze a majmokkal magunkat mind a kettőnek az embernek is meg a majomnak is vannak hasonló szervei, nem? A hasonló funkciói vannak a majomnak is van agya, embernek is van agya, majomnak is van keze, lába stb. stb. stb. nekünk is van, tehát viszonylag hasonlóak vagyunk felépítésben Mondhatnánk azt, hogy leginkább a majomhoz hasonlítunk felépítésben, de a majmok nem betegek, nem betegesek, mi meg betegesek vagyunk. Akkor miben különbözünk? Egy dologban különbözik az ember, egy jelentős dologban a majomtól az, hogy gondolkodik. A majom meg nem gondolkodik. Tehát akkor lehet, hogy a gondolkodásunk betegít meg minket. Gondolkodj! Hát, van egy dolog, van egy dolog, amiben különbözünk az állatoktól, hogy gondolkodunk. Az állatok nem gondolkodnak, tisztán ösztönlények, és nem betegek. Az emberek gondolkodnak, és betegek. Akkor mi hozza létre a betegséget? A gondolataink. Hát most gondold végig, egy helyes gondolat. Létre tud hozni betegséget? Nem. Akkor mi tud létrehozni betegséget? a helytelen gondolatok és a helytelen gondolatok azok hol jönnek létre egy emberben hol jönnek létre nem magában az emberben véletlenül a, ha kívülről jön létre egy helytelen gondolat akkor ugye egy kérdés lehet, hogy befogadod-e azt a helytelen gondolatot, vagy nem? tehát még egyszer, tehát létrehoz az ember egy helytelen gondolatot magában, ami képes betegséget létrehozni az illetőben. van egy másik dolog, elfogad egy külső helytelen Gondolatot, tehát magáévá tesz egy külső helytelen gondolatot, olyan minthogyha a maga gondolata lenne, tehát magáévá teszi a külső helytelen gondolatot, ennek következtében mi fog történni? Megbetegszik. Az állat nem tud elfogadni egy külső gondolatot, mert nincsenek gondolatai, nincsenek gondolkodása, érted? ez a különbség, az állatnak nincsenek helytelen gondolatai, ő ösztönösen cselekszik és kész nem, nem gondolkodik helytelenül, ő megteszi azt amit az ösztönei diktál, azon túl semmi többet ha éppen az ösztönei nem diktál semmit akkor a kölyök majom játszik, a felnőtt majom megnézelődik érted? ha éhes, akkor eszik ha dolgát kell végezni a dolgát végzi, érted? de nincs különösebb gondolkodása mert egyáltalán nincs gondolkodása tehát itt van a, igaz, itt van az ember itt van az ember aki gondolkodik az egyetlen élőlény a földön amely gondolkodik Oké? Okay. Tehát egyetlen élő lény, amely képes gondolkodni, és képes betegséget létrehozni a saját gondolataival, val saját magában. Nem kellett volna ezt már talán főfedezni az embereknek magukban? Hogy a gondolataiddal megbetegíted saját magadat? de hát azt mondja az ember ugye logikusan hogy de hát honnan tudjam hogy melyik a helyes meg a helytelen gondolat nem ha kívülről jönnek a gondolatok amit el akar az ember fogadni vagy sem honnan tudja az ember azt hogy helyes vagy helytelen ugye ez lenne a logikus dolog arra amit vagy logikus kérdés arra amit most az imént mondtam erre is van válasz, hát mi a válasz? hát hogyha az embernek van elég tudása akkor különbséget tud tenni a helyes és a helytelen között ha van elég tudása akkor a saját gondolataiban is különbséget tud tenni a helyes és a helytelen között és a helytelen gondolatokat hmm. nem gondolja ki? nem tudom elég világos voltam-e tehát azt hogy te milyen gondolatod gondolsz az vajon kinek a döntése? úgyse adok választ vagy lehetőséget a kérdésre jó? tehát kinek a döntése az hogy mid, mid, mire gondolsz? ez kinek a döntése? nem véletlenül a tied és hogy most a, egy negatív gondolatot gondolsz vagy egy pozitív gondolatot gondolsz, az kinek a döntése? nem véletlenül a tied tehát akkor a, az ember az nem saját maga hozza véletlenül létre a saját gondolatait? de és akkor te mit választasz? Választhatod a pozitív gondolatokat, választhatod a negatív gondolatokat, de minél tudatlanabb vagy, annál jobban nem tudod meghatározni, hogy mi a pozitív gondolat és mi a negatív gondolat. Mi az, ami rombol, mi az, ami épít, mi az, ami létrehoz betegséget, mi az, ami fenntartja az egészséget. Minél tudatlanabb egy ember, annál jobban nincs tisztába ezekkel a dolgokkal. Vajon ezekkel nem kellene tisztába lenni? Figyelj, ne legyél vele tisztába, legyél nyugodtan beteg. Az elsősorban a te problémád lesz, nem másoké. Világos ez? Ilyen egyszerű a dolog. Tehát, hogyha te szívesen betegeskedsz, mert ezáltal fölhívod a környezetedben a figyelmet magadra, arra vonatkozva, hogy figyeljetek rá, én beteg vagyok. Miért nem csinálják ezt emberek? Nehogy már azt mondtad, hogy nem csinálják. Sőt, már láttál biztos olyan beszélgetést, nem? Hogy ki tud nagyobb betegséget mondani magára nézve így van a semmi, bezzeg az én betegség, az, az semmi mondja a másik az enyém az még nagyobb sőt az egy másik dolog, igen mikor felsorolják hogy te csak háromféle gyógyszer szedsz, én hatfélét. Ha semmi, én Hű, ha akkor megyek még vagy négy félét fölíratni, hogy több legyen, mint neked. És ez sajnos nem vicc. Nem vicc. Szóval kinek a. A gondolata az, amikor az ember nem úgy gondolkodik, ahogy kellene. Hát mindig a saját magája. Tehát most mondom, gondoljátok végig, muszáj ezt még egyszer elmondanom, hogy jön egy külső gondolat. Minél kisebb a tudásod, annál jobban be tudod fogadni a hazugságokat. És a hazugságok meg fognak betegíteni tudod miért lett annyi covidos? mert elhitték hogy ők covidosok lesznek és akik nem hitték el hogy ők covidosok lehetnek azok nem lettek covidosok világos ez? mert őt nem félt magától a betegségtől világos ez? tehát ez így működik ez így működik, tehát a gondolatainkkal megbetegítjük a saját testünket, akkor van más gondolat megbetegítés is. Az emberek nem tudják azt, hogy merre kellene tartaniuk személyesen, saját magának, saját, tehát neki, az adott személynek merre kellene haladni az életben fogalmuk nincs ezekről az embereknek, fogalmuk nincs na most ezáltal hogy nem tudják hogy merre felé kell haladni nem tudom hogy esetleg valamikor az életben tévedtél-e már el tehát gyalog vagy autóval tévedtél-e már és amikor eltévedtél és eltévedésben voltál Tudtad merre kell menni? Nem Nem, ha a GPS mutatja, akkor nem vagy eltévedve Jó? Tehát most arról van szó, hogy eltévedtél Tehát ha az ember eltéved, akkor nem tudja, hogy merre kell haladni Tehát akkor tudja, hogy merre kell haladni Ha pontosan tudja az utat, hogy merre kell haladni, nem tudom, világos-e Jó? Akkor nem téved el, ha tudja, hogy az... Tudja, hogy merre kell haladni. Most az mindegy, hogy tudod a járást, vagy van térképed, vagy van GPS-ed, mindegy. Oké? Okay? Ebből a szempontból. De lényeg az, hogy tudod, hogy hova tartasz, tudod, hogy merre kell menned, és tudod, hogy ezáltal nem tévedsz el. Oké? Okay? Na most az emberek az életükben ezt tudják, hogy hova tartanak? ez úgy működik hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel ahányszor eltévedsz az életedben mindig ugyanaz mint az úton mikor eltévedsz eltévedsz az életedben, bejön egy bizonytalanság oké? és a bizonytalanság az nem egy pozitív gondolat oké? és olyankor az emberek elkezdenek úgy gondolkodni, hogy nem kellene sok ember, például ha eltéved, mit csinál? bepánikol mit csinálnak az emberek, mikor nem tudják hogy merre kéne tartani, merre kellene haladni, ugyanezt bepánikolnak, nehogy már azt mondta hogy nem pánikoltak az emberek az elmúlt három évben az emberek nagyon nagy része pánikolt. A nagyon nagy része. Nem csak itt Magyarországon, a bolygón. Érted? A bolygón a többség pánikolt. Na most ez azt jelenti, hogy a pánik szerinted egy pozitív gondolat? És a pánik, tehát, hogy te pánikolsz, vagy nem, az benned jön létre. Igen. És mindenkiben saját magában jön létre. Ugyanazokat híreket hallott, hallotta a pánikoló, mint a nem pánikoló. És az egyik létrehozta magában a pánikot, a másik meg nem. Akkor ki döntötte el, hogy pánikol, vagy sem? Mindenki saját maga. Vagy rosszul látom? És ha tenetántán pánikoltál ebben a három évben, bármilyen téren, az jó érzés volt. Nehogy ne, azt mondtad, hogy jó érzés volt. Nem. nem jó érzés volt. Tehát nem érezted jól magad benne. Hát akkor miért csináltad? Hm? Jó kérdés, nem? <tos> miért csináltad? hát ha de döntésed volt miért csináltad? mondom, ugyanazokat a híreket hallotta a pánikoló, mint a nem pánikoló és az egyik pánikolt a másik nem lehet, hogy az, aki nem pánikolt annak magasabb tudása volt azokkal az információkkal kapcsolatban? amit az egyik ember bepánikolt a másikat meg nem nem lehet csak úgy véletlenül, nem lehet Hm? tehát nem lehet, hogy egy olyan világban érkeztünk ahol többet kellene tudni azért, hogy az ember tudja szűrni az információkat nem lehet hm? nem lehet, hogy ha az ember tudatlan, mint eddig, mint 2019-ig akkor oda jut, hogy küldik az információkat a média természetesen és akkor az illető pánikol vagy akár a szomszéd küldi az információt én olvastam két hírt hogy az egyik hír az volt valami főcím hogy kezdődik a harmadik világháború érted? ez volt a főcím ez az origón volt mondom megnézem tehát ez amikor megjelent ez a az a cikk, az nap, mondom, megnézem egy másik hírportálon. Nem olvastam el a cikket egyébként, sőt a címét sem, hanem a nejem közölte. Mondom, megnézem egy másik hírportálon a hírt. Ott nem olvastam. Végignéztem az összeset, nem olvastam ilyet, hogy, hogy, hogy kezdődik a harmadik világháború. De olvastam olyat, hogy egy B-52-es bombázó, amerikai felségjelű bombázó és mit tudom én két-három lengyel vadászgép követve a, a bombázót tehát így kötelékbe ment ez a, a három-négy gép a lengyel-orosz határ közelében mentek Lengyelország légterében ez volt a hír amit olvastam ott ahol nincs harmadik világháború tehát nem ez volt a cím csak ez hogy kötelék, berepültek ez volt valami ilyesmi cím El megnéztem az origón ezt a címet, ezt a harmadik világháborút és, és Ugyanez volt, hogy a B-52-es bombázó Lengyelország légterében, mit tudom, két vagy három, már emlékszem pontosan, lengyel vadászgéppel, ugye a lengyel ment a határ lengyel részén, érted? De a gazdaság, vagyis a másik portálon, az egy gazdasági portál volt, ahol nem ijeszgették ilyen formán az embereket, ott az is le volt írva, hogy Magyarország fölött is körzött a B-52-es bombázó. Több kört ment. Az, az origó már nem írt ilyet. érted? Tehát lényeg az, hogy gondold végig most ennek hatására, ennek a címnek hatására hány ember pánikolt itt Magyarországon? egy része biztos. Aki olvast az Gondold végig. Én se hallottam volna, a nem látta volna ezt a. De ő sem olvasott bele, csak a címet olvastál. Na most. Na most gondold végig, hogy, hogy az emberek úgy működnek, hogy egyszerűen a hírek befolyásolják őket. A gondolkodásukban. Befolyásolják. na most akkor térjünk vissza arra a témára hogy az, ember, az embert a gondolatai betegítik meg ha ezt valaki meg akarja cáfolni akkor se fogja tudni miért? amiért elmondtam, mert ez az egy különbség van az állatok és köztünk hogy mi gondolkodunk, ők meg nem ők nem betegek, mi meg betegek vagyunk és tudjátok mit figyeltem meg? én 91 óta foglalkozok, illetve 87 óta foglalkozok emberekkel 91 óta van saját szervezésű csapatom azóta sok tízezer ember volt már a csapatomban és azt figyeltem meg az emberekkel kapcsolatban na mit akartam elmondani? nem, nem, nem, nem. Majd, majd, majd eszembe jut na mindegy, mind, majd, majd eszembe jut hogy mit figyeltem meg na szóval a lényeg az hogy, hogy itt vagyunk mi emberek és gondolkodunk tehát gondolkodunk, az állatok nem gondolkodnak, mi betegszünk, ők nem betegednek akkor, és ott tartottam, hogy az emberek akkor is rosszul gondolkodnak, ha elbizonytalanodnak, de ez miért fontos? Mert minden embernél kideríthető, minden embernél kideríthető, hogy miért született ide a bolygóra milyen életfeladatot kell végrehajtania, amit úgy hívnak hogy küldetés na most valaki írt nekem a minap hogy egy e-mailben nem is válaszoltam rá, van még lehet hogy válaszolok valamit hogy szeretne velem beszélni mert föl kell tettem az érdeklődését a videóimmal és ugye el is küldött két videómat és hát szeretnének orvosok is beszélni velem mert hogy ők teljesen az evolúcióban hisznek és teljesen az anyagban hisznek és olyan dolgokban hogy ha agyhalál van akkor utána nincs semmi oké okay? utána el, minden megszűnik na most akkor én ugye mondanám ezzel kapcsolatban a következőt, mivel ez díjmentes előadás, azért meghallgathatják az orvosok is. Én nagyon sok embernek néztem már a küldetését, ami benne van, meg az életfeladata, benne van a születési dátumában. Ez bármilyen, aki numerológiával foglalkozott, vagy foglalkozik, meg tudja csinálni abból kideríthető hogy kinek mi a küldetése na most azért megkérdezném hogyha a halál után nincs semmi akkor hogy lehet hogy a születés pillanatában már van egy küldetés annak a csecsemőnek amit neki majd az életében teljesíteni kell akkor ez hogy lehet? biztos véletlen, biztos az evolúció hozta létre, nem? biztos ez a papucsálatkából kifejlődés hozta létre, hogy az ember már úgy születik hogy van megállapítható küldetése, érted? sőt azt is lehet tudni előre, hogy várhatóan milyen gyerekkort fog megélni milyen gyerekkort, azt is tudható előre hogy várhatóan mikor lesz felnőtt, mikor lesz idős Érted? és akkor ez egy biztos véletlenek de ha most itt megnéznénk hogy van egy két ember aki azonos napon született teljesen úgy azonos napon hogy azonos év azonos hónap, azonos nap lehet hogy nem találnánk két olyan embert érted? tehát ami azt jelenti hogy gyakorlatilag a születési dátumból a teljes születési dátumból meghatározható szinte teljes bizonyossággal hogy milyen élet várható ha egyáltalán megéli az illető, milyen élet várható az ő számára és mit kellene, milyen feladatokat kellene teljesíteni és milyen küldetést kellene teljesítenie most akkor megkérdezném hogy hogyan a lehet ez jó én tudom hogy hogy lehet de a, az orvosoktól kérdezném meg tehát az orvosoktól oké? Okay? és Ráadásul még, ha valaki beteg, meg tudom állapítani, hogy mit kellene másként csinálni az életében, és a cselekedetek azok mindig gondolkodás következménye. Tehát, hogy miben kellene egész másként gondolkodnia, hogy ne legyen beteg. Érted? De ez is biztos véletlen, nem? És nem csak én vagyok a Földön olyan ember, aki meg tudja állapítani egy betegségből, hogy miben kellene másként gondolkodnod, hanem még sok ember a Földön. De attól, hogy az orvosok nem tudnak ilyet csinálni, az talán az ő személyes butaságuk. Tudatlanságuk, hogy szebben fogalmazza. Mert talán az orvosoknak nem kellene azzal foglalkozni? Hogy vajon az a betegség milyen gondolkodás következményeként jött létre? Milyen helytelen gondolkodás? Mert a cselekvésed az egy gondolkodás következménye. Te soha nem cselekedsz úgy, hogy előtte az a gondolat a cselekvéshez, cselekvéshez szükséges gondolat, az ne jött volna létre benned oké? Okay? tehát ami annyit jelent hogy mi emberek vajon csak azért születtünk hogy fajfenntartás vagy azért születtünk hogy lehető legjobban élvezzük az életünket? hogy lehet lehető legjobban élvezni? most gondold végig amikor én voltam fiatal ember még nem volt családom még feleségem se akkor alig volt olyan akinek autója volt Érted? a legtöbb autó az állami tulajdonban volt ami azt jelenti hogy hogy céges meg a cégek is állami tulajdonban voltak cégtulajdon, stb. stb. érted? és magánszemélyeknek hát körülbelül olyan arányú volt a magánszemélyekben, magánszemélyeknél lévő autószám mint családonként, mint most ahány családnak nincs autója jó? tehát ami azt jelenti hogy most sokkal de sokkal több autó van mint amikor én voltam fiatal de így nagyságrendi, sokszoros különbség van a magántulajdonban lévő autókról beszélek ezt most miért mondom? és akkor ugye mondanám hogy vannak olyan családok ahol nem tudom hány autó van és akkor ugye azt is megkérdezném akkor hogy vajon Azért nem most ennyi autóval, az emberek boldogabbak, mint akkor, amikor nem volt? Jó kérdés, nem? Tehát lehet, hogy az autó az nem boldogít? Vagy boldogítani kellene? Miért nem boldogít? Miért voltak boldogabbak akkor az emberek, mikor töredéke, mit ami minden tizedik családban volt autó, körülbelül, vagy tizenötödikben? Érted? Az utcában volt három autó, most meg végigállnak az autók az utcán, érted? A tulajdonosok autói. Na most, és sokkal boldogabbak voltak az emberek akkor, mint most. Tehát akkor biztos az autó boldog itt, nem? Vagy megnézzük a következőt. Mekkor a házba laktak akkor. Milyen jó, hogy én tudok összehasonlítani. A mostani fiatalok nem tudnak összehasonlítani. Ők beleszülettek ebbe a világba. Én tudok összehasonlítani, mert láttam az előző világot. Tök jó. Mert van összehasonlítási alapon. Megnézzük a házak méretét. Magántulajdonú ház, ha 100 négyzetméter volt, az már óriási volt. A falu leggazdagabb emberének volt 100 négyzetméteres háza. Érted? Most a csóroknak nagyobb háza van, mint 100 négyzetméter. Most nem lakásról beszéltem, hanem házról. Nem tehát és akkor megnézzük tehát sokkal nagyobbak lettek az egyfőre első négyzetméterek sokkal tehát mit tudom én mondjuk ötszörös az egyfőre első. miért? én például három generációs családi házban nőttem föl 80 négyzetméteren vagy 78 négyzetméteren, érted? és laktunk benne öten akkor visszahosszuk azt mondjuk 80 négyzetmétert, 5-tel, akkor egy négyzetméter, vagy egy emberre 16 négyzetméter eset, érted? most mit tudom én, vannak olyan emberek akik, ezer, nem, nem ezer, mondjuk 300 négyzetméterre laknak ketten akkor ott mennyi egy négyzetméter? és akkor megnézzük a mostani fiatalok mennyire boldogok a mondjuk, mi mondjuk visszamegyünk a 70-80-es években, ugye én akkor voltam gyerek és fiatal ugye A 80-es években már fiatal, 70-es években meg ugye gyerek és megnézem sokkal boldogabbak voltak a fiatalok mint most és azért mert kisebb házban laktak vagy azért mert nem volt autójuk, nem hanem azért de nem volt ennyi baromság amit elhisznek az emberek érted? mondom még egyszer nem volt ennyi baromság közölve az emberekkel, amit elhisznek és most minden baromságot elhisznek és nem csak az a baj, hogy minden baromságot elhisznek, mert van benne egy csomó igazság is hanem olyat amit régen nem kellett hallani, most képzeld el, mit tudom én, 87-ben, vagy nem, 86-ban volt Csernobyl. A Csernobili atomkatasztrófa. Atom, atom és ugye megtörtént, és nem is tudom hány nap múlva tudtunk róla. Érted? Tehát, Gyakorlatilag nem hallgattak róla, nem jött el a hír. Nem is tudtunk róla napokig, nem idegesítette senkit, hogy, hogy ugye volt ott egy robbanás, senkit nem idegesítette, mert nem tudtunk róla. Mert amiről nem tudsz, az nem idegesít, nem? Az idegesít, amire tudsz hát sok nap múlva így van, jó pár nap múlva most valami hír van a a világban, érted? valami rossz hír pedig az elég fontos rossz hír lett volna az a Csernobil a sokkal fontosabb rossz hír volt mint hogy lerombolták a tornyot Amerikába 2000 szeptember, vagy 2000 mikor? 2001. szeptember 11-én, érted? de azt azonnal tudtad sőt, hamarabb Angliában hamarabb tudták, hogy az egyik torony ledől a harmadik mint, sebesség, mint ahogy, lett, ahogy megtörtént szó szerint, tényleg a rádió már be, bemondta, hogy ledőlt Az közben, mit tudom én, hány perc múlva dőlt csak le a harmadik toronyra na szóval lényeg az hogy gondold végig na most egy atomkatasztrófa az azt jelenti hogy jött a sugárzás elég fontos dolog volt, most attól hogy letölt az a három torony jött valami sugárzás felénk nem, érted? nem és mindenki el volt képedve, érted? és mi, mi, milyen hatása volt rá, utóhatása volt? Mert annak következtében vezették be ezt a mindenféle terrorellenes baromságot, érted? Ami direkt azért volt az lerobbantva, hogy ezt be lehessen vezetni, szó szerint, érted? És az emberek mindent elhittek. Tehát egy olyan világban élünk, ahol nyomják a rossz híreket, hogy te szarul érezd magad és ugye mutkó olvastam egy hozzászólást egyik tanulótól hogy tetszik az előadásod, csak az nem tetszik mikor, mikor ilyen, ilyen szót használsz <gül> hát mivel én vagyok az előadó, ezáltal én határozom meg hogy milyen szót használok ilyen egyszerű jó? tehát lényeg hogy gondold végig hogy egy olyan világban élünk ahol folyamatosan stresszelik szándékosan az embereket szándékosan de te azt gondolod hogy a te tudásod bőven elég ahhoz hogy kezeld ezeket az információkat amit kapsz erre csak azt szeretném mondani jó hogyha az elmúlt két évben beoltattad magadat mondjuk a Covid ellen, vagy influenza ellen, tök mindegy, vagy ez, vagy az ellen, vagy akár mind a kettő ellen, akkor te baromi rosszul tudod kezelni a beérkező információkat. Akkor tudom azt mondani, hogy te nagyon-nagyon tudatlan vagy. Okay. vagy voltál amikor ezt csináltad na most ha azóta esetleg sehol nem tanultál akkor azóta még butább vagy mivel azóta még több rossz hírt kaptál és az ember úgy működik minél több rossz hírt kap annál jobban butul nem vicc, komolyan mondom tehát az emberek szó szerint elbutulnak ettől a töménytelen mennyiségű rossz hírtől tehát az ember annyi rossz hírt kap hogy képtelen kiszedni belőle a jó hírt érted? most átlag beszélek én nekem nem képtelenség ez de az emberek nagy része az totál képtelen rá tehát én nekem van olyan képességem hogy ha küldenek egy hírt akkor abból meg tudom mondani hogy igaz vagy nem igaz oké okay. na jó nem is ez a lényeg hogy milyen képességeim vannak hanem az a lényeg hogy itt van az életed és igazából mit kezdesz az életeddel? Mit kezdesz? Nem kellene vele valamit kezdeni? Én ismerek olyan embereket, biztos te is, akinek az a kezdése az élet, tehát azt kezdi az életével, hogy minél többet utazzon, minél több dolgot lásson. Érted? Ez az élete. Igaz, hogy ehhez sok pénz kell és azért dolgozik, hogy ezt meg tudja csinálni, érted? De ez az élete. Csak azt nem értem, hogy miért nem mentál akkor mondjuk mit tudom én mondjuk ilyen utazási irodába dolgozni, érted? Ahol, ahol ezt meg tudná csinálni. Hogy hívják ezt? a? Tudod, aki megy idegenvezető, vezetőnek? Hát persze, annak kellett volna elmennie. És akkor járhatott volna eleget. Jó lehet, hogy nyelvet kellett volna tanulni, de hát az nem egy nagy azt nyelvet tanulni. Jó, tehát lényeg az, hogy. Hát figyeld, ki kell kötözni abba az országba olyan helyre, ahol nincs saját anyanyelvű, az pigputy megtanulsz azon a nyelven. Ez ennyi. Kin vagy egy fél évet, és úgy jössz vissza, hogy tök jól beszélsz azon a nyelven. Rá vagy kényszeri. Így van, mert rákényszerülsz arra, hogy kénytelen vagy tanulni. Fél év alatt tök jól meg lehet tanulni bármilyen idegen nyelvet, bármilyen idegen ezzel a módszerrel. Persze vannak ilyen módszerek, ilyen különleges módszerek, amire azt mondják, hogy hamarabb meg tudsz tanulni, de ez tuti, ez tuti biztos, jó? Mert én ismerek olyan embert, aki olyan helyre költözött külföldön, ahol magyarok közé költözött, és húsz év után se tud semmit angolul. <gül> ez nyilván nem olyan helyre kell költözni hanem olyan helyre ahol senki nem tudja a saját anyanyelvedet és ezáltal ugye kénytelen vagy ez megtanulni az idegen nyelvet no de lényeg az hogy hogy ugye itt tartottunk hogy itt vagyunk mi emberek és van egy olyan világunk ahol nem kellene tudás nem lenne szükség tudásra hogy tudj különbséget tenni a jó és a rossz között? a jó és a rossz hír között? a valós vagy valótlan között? tehát van egy fontos dolog, érted? az ember képes gondolkodni a gondolkodás az azt jelenti hogy logika hallottad már ezt a szót? logika tehát hogy képes a logikára Ugye mit jelent a logika? A logikus gondolkodás azt jelenti, hogy egymásra épülő. Tehát egymásra épülnek a történések a gondolatban, érted? Nincsenek lukak. Érted? Nincsenek talányok, nincsenek kérdőjelek. A logikusság azt jelenti, hogy minden egymásra épül és az ember képes egy egymásra épülő gondolkodásra, hát már aki képes de alapból mindenki képes lenne oké? Okay? na most akkor nézzük tovább ezt a kérdést, miért mondom ezt? mert jön egy hír és nem keresik benne a logikát érted? nem keresik és elfogadják a nem logikus információkat, a nem logikus érveket, amiben semmi logika nincs tehát még egyszer a logika az, ez azt jelenti hogy ennek a dolognak van egy következménye, a következménynek egy következménye a következménynek egy következménye, a következménynek egy következménye, érted? tehát egymásból szépen fölépíthető a dolog ha ott hiányzik egy láncszem az már nem jön létre a logikusság oké? Okay? és ha megnézed a híreket hiányzanak nem egy láncszem hanem láncszemek hiányoznak oké? Okay? és ugye az embernek mutatnak mondjuk egy láncszemet de a lánc ekkora és a legtöbb ember a többi láncszemnek nem néz utána és elhiszi azt, amit arra az egy láncemre mondanak. Érted? Közben annak van egy előzménye, meg egy további fejleménye. Érted? Az emberek bőven elfogadják azt az egy Bőven elfogadták azt, hogy rögtön első hírként, hogy az arabok mentek neki a toronynak. Na? És az, az összes, mint három repülő, ami ott csinálta a Balhét, vagy mennyi, az mind arab irányítás alatt történt, arab terrorista irányítás alatt. És ezt az emberek elfogadták, úgy, ahogy volt. Rögtön, mert ez már másnap talán kiderültek ezek, hogy arabok csinálták. Kiderültek, hát ez hülyeség, hogy kiderültek, de de lényeg az, ráfogták az arabokra oké? Okay? na most, ha megnézte volna ott valaki a logikusságát az egésznek, rögtön rájött volna, hogy az nem logikus hogy az arabok ezt csinálják Miért volna? ez nem logikus ez teljesen nem logikus uh -huh. jó? de az emberek simán elfogadják minden logikát nélkülöző dolgot simán, ugyanez a covid simán elfogadták a tök logikátlan dolgokat és nem próbáltak egy logikusságot kikövetkeztetni nyilván mindig tisztelt a kivételeknek akik végigkövették a logikusságot és azt mondták hogy ez nektek oké okay? szóval lényeg az hogy mondom gondold végig egy olyan világban élünk ahol minél magasabb az embernek a tudatossága annál több logikus dolgot keres bármiben, és ha valamiben nincs logika akkor azt elutasítja, érted? de most gondold végig hogy keressen egy orvos mondjuk logikát bármibe is amikor ő hisz az evolúcióban mert az evolúcióban ennyi logika sincs tudod miben van logika? a logikus, értelmes lények képesek logikára semmilyen más lény nem képes rá tehát logikát abban lehet keresni, amiben igaz? amiben értelmes lények beavatkoztak tehát a logikát abban lehet keresni Amibe értelmes lények benne vannak, vagy beavatkoztak világos ez? és amiben találsz logikát abban ott találod az értelmet mindenütt oké? Okay? ahol értelmet találsz, ott megtalálod a logikát oké? Okay? tehát megnézed mondjuk az egész naprendszer működését teljesen logikus elve alapján működik a naprendszerünk a bolygók keringésétől a bolygók távolságáig és pályájától kezdve minden tök logikus elvek alapján működik ezt ugye azok akik ilyennel foglalkoztak valamennyit életükben azok pontosan tudják ezt na most a természet az nem képes logikára Természetesen az nem logikus. Ha megnézed, ha egy erdő létrejön magától, azok a fák össze nőnek. Nem? Tehát ott semmi rendezettség nincs benne. Ha az ember létrehoz egy erdőt, szabályos katonás rendben üteti a fákat. Nem? Tehát látod az erdőknél, hogy melyiket ültették emberek, és melyiket meg nem. Melyik jött magától létre? Oké? Okay? Tehát a szabályos működést nem tudja létrehozni, a tökéletesen szabályos működést nem tudja létrehozni a természet. Tehát nincs ilyen. A tökéletes szabályos működés úgy jött létre, hogy mesterséges intelligencia, tehát emberi lény vagy a lévő lény létrehozott szabályos dolgokat, érted? és akkor onnantól kezdve az létrejött, onnantól kezdve a szabályosan működik tehát egy, egy növény az nem jön úgy létre, hogy azt valamikor annak a növénynek az elődjének az elődjének az elődjét nem teremtette volna meg egy értelmes lény Világos ez? És azért működik szabályosan az a növény, mert belerakták a mérnöki precizitást. Most ezért mondom a mérnöki precizitást, mert ugye a mérnökökhöz tartozik ez a fajta kifejezés. Érted? És ugyanúgy az élőlényeknél az élőlények is pontosan működnek. Miért? Mert valamikor amikor kifejlesztették azt az élőlényt, akkor létrehozták az ő működését. Világos? És ugyanígy az ember, nem kell ebbe hinni, tudod mit? Teszek én arra, hogy te mit hiszel, vagy mit nem. Tudod mennyire érdekel? Ennyit se, hogy te miben hiszel, vagy mi nem. miben nem. Én azt tudom, amit tudok. Te meg abban hiszel, amiben akarsz. Okay. Tehát lényeg az, hogy nekem van összehasonlítási alapom, ava kapcsolatban, hogy milyen az, amikor az ember tudatlan, mert voltam tudatlan, és milyen az, amikor az embernek van tudása. Szerinted melyik a jobb? Nem az első hanem az hogy amikor van az embernek tudása én azt látom hogy az emberek tudás nélkül szenvednek és nem kéne létrehozni egy olyan társadalmi formát itt a földön az egész bolygóra nézve ahol az emberek abba hagyják a szenvedést nem kellene? és az magától létre tud jönni, magától az elmúlás tud létrejönni érted? ne takaríts otthon, nézd meg hogy fog kinézni a lakásod mondjuk egy év múlva főleg ha használod is, de ha nem használod, nézd meg mennyi pók fog beköltözni és mennyi pókháló lesz a lakásodban oké? Okay. gondold végig tehát az a törvényszerű, hogy ha valamit nem takarítunk, akkor az magától nem tisztul. Ha valamit nem fejlesztünk, az magától nem fejlődik. Te sem! Oké? Okay? Te sem fejlődsz csak úgy, hogyha fejleszted magadat. Tehát semmi nem javul, semmi nem lesz jobb, ha nem teszünk bele értelmet és logikát oké? Okay? és ahhoz hogy egy ember fejlődjön az értelmének kell fejlődnie egyre értelmesebbnek és értelmesebbnek kell lennie de ha te azt gondolod hogy ahhoz a tyúkszaros életedhez elég az a tudás, amit van, akkor én ebben megelékszem, hidd el, tökéletesen elfogadom. De nem jobb lenne, hogyha nem tyúkszaros lenne az életed, hanem egy értelme lenne az életednek. És mi lehet most a legértelmesebb dolog a világon? Létrehozni egy olyan világot, ahol az emberek képesek szeretetben, békében és boldogságban élni és együttműködni, vagy rosszul gondolom? és hogy ezt meg lehet csinálni az biztos hogy meg lehet csinálni és nem ott kell kezdeni hogy majd a politikusok megoldják ezt vagy a háttérhatalom, majd megoldja ezt hanem az egyének fejlődésétől függ a jövő az egyének, a személyes egyének, a személyek fejlődésétől függ és itt van egy lehetőség hogy olyan tudást és képességeket sajátítse hogy azáltal képes legyél a problémáidat megelőzni, megoldani, sőt ezekben másoknak is segítségére lenni, célokat megvalósítani, képes legyél arra, hogy egyre boldogabb és boldogabb életet éljél, és természetesen arra is, hogy kezeld ezeket az életterületeket. Hogy minél jobban kezeld ezeket az életterületeket és ha a tudást akarsz máshol ezekre az életterületekre, akkor jó vastag bukszád legyen, jó? de lehet, hogy a vagyonod nem lesz elég itt nálunk a leges legkedvezőbb feltételekkel tudsz hozzájutni a tudáshoz ráadásul egy olyan közösségben, aminek, a kö aminek ennek a közösségnek az alapjait 93-ban raktam le 93-ban oké? Okay. és a legrégebbi tanulónk aki itt tanul az 95-ben jött közénk oké? Okay. de te biztos azt gondolod hogy máshol is fogsz tudni ilyen szintű képzést kapni én meg tudom neked mondani hogy akkor nyugodtan keresgél, úgy úgyse fogsz találni köszönöm szépen a figyelmeteket, várunk szeretettel, de nem hagyunk neked gondolkodást oké? mert nekünk most kellenek azok az emberek akik akarnak tenni saját magukért és a jövőért, oké? Okay? mert az idő fogy 13 éve főtevékenységben foglalkozunk az emberek fejlesztésével és van 12 évünk, túl vagyunk a fél időn, bele kell húzni mert nagy baj lesz, ha nem lesz aranykor ezen a bolygón. Úgyhogy meg kell csinálnunk. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Szeretlek benneteket. Sziasztok!